בואו כעת את חוק הקירור של ניוטון. מה תדע להזכיר לעצמנו אם T גדולה היא טמפרטורה של משהו במעלות צלזיות, וT קטנה זה זמן שניתן לומר שקצב שינוי, שינוי של הטמפרטורה שלנו ביחס לזמן יהיה פרופורציונלי ונכתוב K שלילי כאן. אנחנו מניחים שהK שלנו הוא חיובי, אז K שלילי יהיה בפרופורציה להבדיל... להבדל בין הטמפרטורה של הדבר שלנו לבין טמפרטורת הסביבה בחדר. ושוב, למה יש לנו השלילי פה? בגלל שאם הטמפרטורה של הדבר שלנו גדול יותר מטמפרטורת החדר, נצפה שתהיה ירידה בטמפרטורה. יהיה לנו קצפ שינוי שלילי, טמפרטורה אמורה לרדת עם זמן. אם מנהיגת הטמפרטורה שלנו למוחה יותר מטמפרטורת החדר, אז הדבר הזה יהיה שלילי, ואנחנו רוצים קצפ שינוי חיובי, דברים יתחממו. Uh, uh, בגלל זה, שלילי של שלילי ייתן לנו חיובי. הדבר הזה כאן, המשוואה הדריפציאלית, ראינו זאת uh, כבר בסרטון קודם של חוק הכירוש של ניוטון, אפילו ראינו פתרון כללי לזה. הפתרון הכללי שמעיין אותנו, בגלל אנחנו הולכים להתמודד עם מצב שבו אם שמים משהו חם בתוך, uh, או שאנחנו הולכים לשים משהו, לשים בה כערה חמה של די סאב בחדר תרפורות חדר רגילה בנתונים האלו אנחנו נניח שזה המקרה שראינו שהטמפרטורה שלנו היא גדולה יותר או שווה לטמפרטורת החדר במצב זה הפתרון הכללי שלנו יצטמצם, ל... יצטמצם לטמפרטורה כפונקציה של זמן שווה לקבוע כלשהו כפול e בחזקת מינוס kt מינוס קי פלוס טמפרטורת החדר שלנו. פלוס טמפרטורת החדר שלנו. ושום, מצאנו זה, זאת בסרטון הקודם שלנו. כעת בואו נעשה עם זאת, אמרנו שאנו דנים במצב הטמפרטורה שלנו גדולה יותר או שווה לטמפרטורת החדר. אז בואו נניח שאנחנו במצב, נניח במצב שבו הטמפרטורת החדר שלנו 20 מעלות צבזיוס. אנחנו מניחים שזה לא משתנה, החדר מוספי גדול, שאפילו אם אין לי חום משהו שהוא חם יותר בתוכו, את פרוטוריות החדר לא תשתנה. בואו נגיד שהדבר ששמנו בפנים, כערת הדייסה החמה שלנו, נגיד שזה נפתח ברגע שהשמנו את זה בחדר, זמן זה הוא 0, וזה 80 מעלות צלזיץ. בואו נגיד שאם גם יודעים ממבחנים קודמים שאחרי שתי דקות, אחרי שתי דקות, זה מגיע ל-60 מעלות צלזיץ. אנחנו גם יודעים ש-T62 זה 60 מעלות צלזיוס, ובינתן כל הנתונים האלו, ובשימוש בחוק הקירוש אני אתנו, ובשימוש כל הנתונים שאנו יודעים, לגבי איך קיירה של דייסה, שמתחילה בטאפרטורה זו, התקררה בעבר. אנחנו רוצים לדעת כמה זמן זה ייקח, כמה דקות יעברו, כאשר שמים קיירה של דייסה, ב-80 מעלות בחדר. כמה דקות, על מנת שלהגיע ל-40 מעלות, תוך שימוש במודל הזה. בוא נכתוב את זה. אז כמה זמן? כמה דקות? או פשוט נגיד לקרר ל-40 מעלות סלזיוס. או ב-מעלות סלזיוס. אז מעולה תעצור את הוידאו כעת ולנסות למצוא זה. בהנחה שעשיתם זאת והתקדמתם, והמפתח הוא להשתמש נתונים הנתונים שלכם שמוצגים כאן כדי לפתור עבור אה, קבועים C ו-K וכאשר תדעו זאת אתם בעיקרון ת, ת, תיארתם את המודל שלכם ואז אתם יכולים לבצע את זה כדי לפתור עבור הזמן שלוקח לכם להגיע ל-40 מעלות צלזיוס אז בוא נעשה את זה הדבר הראשון שאנחנו יודעים שהדפרטור על 20 מעלות צלזיוס זה הדבר כאן זה 20 מעלות הדבר הכי ברור פה לפתור או לבצע זה מה שקורה כאשר T הוא 0. מה כל כך מיוחד שT הוא 0? כאשר T הוא 0, הביטוי הזה הוא 0, גם E בחזקת 0 זה 1, ולכן T של 0 ייתן ביטוי פשוט של פלוס 20 מעלות CA, CE. אז T של 0 שווה, כבר אנחנו יודעים שזה 80 מעלות T, אז שזה 80 צלזיוס, פשוט תכתוב 80, נניח שזה במעלות צלזיוס, זה יהיה שווה ל... יש שובר לכאשר תישוב על F S. אם e מחסקת F S היא אחד, זה, זה יש שובר ל C plus 20. אם רוצים לפתור ל повтор ל C, פשוט בפחתים 20. יש שתי יש שני צידים, המשבר. נשארנו ים, נשארנו 80. מינוס 20 זה 60. זה שובר ל C. 60, 60 שובר ל C. צריך למצוא את c, בואו נראה מה אנחנו יודעים כעת. אנחנו יודעים שטי, t בואו נבצע זאת בצבע אדום. אנחנו יודעים ש-t של t, קטן, t קטנה גדולה של t, t גדולה של t קטנה, תיברדור כפקציה של זמן, t שווה ל, t שווה ל- מטות 60i, וחזקת... -E. מינוס kt, פלוס הטמפרטורה של החדר שלנו, פלוס טמפרטורה של החדר שלנו. כעת אנחנו צריכים לפתור עבור k, וניתן להשתמש בנתונים כאן כדי לפתור את k. 6... t ששתיים שווה שישים מהלוצא זאת. אם נעשה t, הדבר הזה יש שווה ל-60 מהלוצא זאת. בואו לכתוב זאת. נכתוב את זה פה, שיהיה לנו קצת מקום. יש לנו 60 שווה ל-60 שווה ל-60, E כפול E וחזקת מינוס KT, חלפנו צבעים, לוקח זמן. E מינוס KT, בואו זה כפול 2. E וחזקת מינוס K, אפשר להכתוב ש-E וחזקת מינוס 2K. ואז כמובן נשאנו את ה-20. כעת נפתור עבור K. ושוב בכל נקודה אם אתם מרגישים לעשות זאת, מומלץ שתנסו לפתור זאת קודם בעצמכם, אז נעשה זאת. אם מפחיתים ב-20 משני לקבל 40 שווה ל-60E מחזקת מינוס 2K. נחלק את שני הצדדים ב-60, נשארנו 2 שני, שליש, 40 חלקי, uh, חלקי 60, זה שווה ל-E בחזקת מינוס 2K. כל החלפת הצבעים הזו לוקח עצמן. תגידו לי, אם תרצו להחליף, זה מעניין להחליף צבעים, זה עושה את זה יותר מעניין למסך. אז uh, E בחזקת מינוס uh, 2K, נגלול את המסך קצת למטה, שיהיה מקום לעבוד. קייט, נ, נ, ניקח, בואו ניקח uh, את הלוג הטבעי של שני הצדדים. יש לנו את הלוג הטבעי. ל-Log של E את מינוס 2K. זה הסיבה למה לקחתי את ה-Log TV של שני הצדדים. אז כדי לפתורת עבור K, נחלק את שני הצדדים במינוס 2. נקבל K שווה ל-1. מינוס 1.5 ל-Log TV של שני שליש. פשוט החלפנו צדדים. ל-Log TV של שני שליש. בואו נעשה זאת כשאמרנו הצבע בהמשך, בהמשך בדרך לדרך. בדרך, בדרך ל-Log של שני הקבועים. כאן ניתן לכתוב לכתוב זאת מחדש כאן נכתוב זאת תשוב כאן אנחנו סיימנו חלק קטן אדיינו סיימנו לגמרי כיבלנו T של T קטן שווה ל-60E בחזקת מינוס K מינוס K פלוס זה חצי לוקטיבי ש שני שליש אז חצי לוקטיבי של שני שליש לילי, אז, כן, שלילי, חצי לוג טיבי ששני שליש, למעשה זה יהיה ערך שלילי. שני שליש זה פחות מ-E, אז זה יהיה לוג טיבי שלילי. אז זה מרגיש טוב שהטמפרטורה תרד עם הזמן. אז פלוס O כפול T פלוס 20. כעת כל מה שיש לנו לעשות זה למצוא מה T, T קטן מביא לנו, כדי להגיע ל-40 מעלות צלזיוס. בואו נפתור עבור זה, אנחנו רוצים שזה יהיה 40, 40 שווה ל, בואו נשאר עם צבע אחד שאנחנו מתקדמים בחלק, בחלק הזה, אז 40 שווה ל-60E בחזקת חצי לוג טבעי של 2 שליש T פלוס 20. כעת בואו נראה, ניתן להפחית 20 בשני הצדדים, לקבל 20 שווה ל-60E בחזקת כל הדבר הזה, חצי לוג טבעי של שני שליש כפול T. תחילקנו שני הצדדים, ב-60 קיבלנו שליש. 20 חי-K. זה שווה ל-E בהחזקת חצי לוג טבעי של שני שליש כפול T. t קטן כמובן. הלוג הטבעי של שני הצדדים, הלוג הטבעי של שני שליש, של שליש שווה... חצי לוג TV של 2 שליש כפול T. ואז נפתור את T. נחלק את שנה צדדים לוג TV של 2. שני... אז, אז, אז נקבל T שווה ל... לוג TV של שליש שמחולק בחצי לוג TV של 2 שליש. אז חילקתי בחצי, כמו נכפול 2 אז אתם אה, הולכים לחלק בלוג TV של 2 שליש. בוא נראה אם אנחנו נקבל תשובה הגיונית. ניקח מחשבון אפשר להשתמש בגוגל גם. ניקח מחשבון אפשר להשתמש בגוגל. היה לנו, מה היה לנו? אז לוקטי וי של שליש. לחלק ללוקטי וי של שני שליש. אז נכתוב פעמיים לוקטי וי של שליש. ניתן לכתוב פעמיים לוג טיווי של שליש. לחלק ללוג טיווי של שני שליש. בואו נראה מה גוגל נותן לנו. טוב, כבר עשינו. <laughs> מה הטעות? זה שווה לפעמים לוג של... סוגריים. אז נראה. הלוג הטיווי של החלק ללוגיתי בישיש נeschליש. מין? נאגיד למידת קורבא, זה יא חמישה קודאר 5.42, 5.42 דקות. זה חוו. הכל היה בדקות, כן? הדבר הזה كان זה ב- במרחק שווה ל- חמישה דקות. לא זה הזמן שיקחנו לקראר 40 מלות